Com puc modificar els paràmetres d'una aula virtual? Per poder editar els paràmetres del curs, cal que t'adrecis a la icona Accions, que té forma d'engranatge, situada a la part dreta superior de la pantalla. Al desplegable, selecciona l'opció Edita paràmetres. En aquest apartat es troben els diversos aspectes modificables de la nostra aula virtual. Podem modificar els paràmetres generals, com poden ser el títol i la data d'inici fi de l'assignatura, al format del curs, podem escollir si volem el format per temes o unitats de continguts o si preferim el format per setmanes. En el cas d'escollir aquesta última opció, hauràs de definir necessàriament la data d'inici i afegir o eliminar tantes seccions com es desitgin. No oblidis guardar els canvis abans de tornar a la teva aula virtual. Per poder editar les seccions i el contingut que formen part de la teva aula virtual, cal que t'adreixis novament a la icona Accions. Al desplegable, selecciona l'opció Activa edició. A continuació, apareixen un seguit d'icones que ens permeten editar tot el contingut de la nostra aula virtual. Anem a veure-les a poc a poc. La icona de la creu amb fletxes que trobaràs sempre davant dels elements modificables ens permet moure aquella secció Recurs o Activitat allà on vulguis dintre del panell central. Com es mostra a la pantalla, si vols variar l'ordre de les seccions, el títol canvia per Mostres ordenat. La icona del llapis, ubicada sempre darrere dels elements modificables, ens permet editar el nom d'aquella secció, recurs o activitat. No oblidis clicar Enter un cop hagis acabat. El desplegable que apareix en clicar sobre Edita permet editar el tema en què et trobes situat, realçar el tema en relació a la resta, ocultar-lo o suprimir-lo. Aconsellem que eliminis aquelles seccions o temes que no facis servir. Fes clic sobre la primera opció, Edita el tema. Per defecte, apareix com a nom de secció, el tema o unitat o el període setmanal si has escollit l'opció d'organitzar el curs per setmanes. Aquest aspecte es pot personalitzar fent clic sobre el requadre Personalitza. També podràs afegir una descripció per informar els teus alumnes sobre els continguts que veuran en aquesta unitat o les instruccions a seguir. No oblidis dels alts canvis. La icona de la Creu ens permet afegir una activitat o recurs a la nostra aula virtual, però també ens facilita l'opció d'afegir elements per espaiar els continguts dintre d'un tema. Aquests elements són les etiquetes. Per afegir una, fes clic sobre la icona Afegeix una activitat o un recurs. Al selector d'activitats selecciona l'opció Etiqueta. Automàticament apareix la pantalla d'edició de la etiqueta. Aquí podem posar un petit títol per separar activitats dintre de la secció o inserir una imatge. Si afegeixes una imatge, no oblides d'escriure-la per algú que no la pot veure, o selecciona la cassella corresponent si la descripció no és necessària. No oblides des dels canvis. L'etiqueta apareix automàticament dins del tema secció triat, però si la vols canviar d'espai, ho podràs fer amb la icona de la creu amb fletxes. Una altra opció molt útil de les etiquetes és que es poden duplicar.